Ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για να πάμε βολτούλα. Η Χριστίνα έχει αγοράσει ένα νέο φόρεμα και εγώ λέω να της κάνω μια μικρή σκανδαλίτσα. Κι εγώ, κι εγώ θα τη κάνω μικρή σκανδαλίτσα. Πάμε Αγγελάκο, πάμε σιγά σιγά. Θα κάποιο έτοιμος ήρθαμε. Ναι, ναι. Τώρα <σκάσια> είσαι εκείνος. Κάνετε. Καλά είμαστε εσύ Ε να φάμε. Να σε τράβηξω φωτογραφία Είσαι πάρα πάρα πολύ όμορφη Φτού σου Θα σε πέρα. βγάλω μια φωτογραφία Πό, πω, πω, πω μοντέλο μοντέλο Είναι oh. εντάξει μου πάει Σου πάει σου πάει Με τις άσπρες πάει Μωρέ πάει πάει πάει Αυτό. Αλλά ξέρεσε mm. σου πάει περισσότερο mm. Λίγο κέτσαπ <laughs> <laughs> <laughs> Δεν ερωθήκες! Έλα Αγγελάκο! Πάρε μια τσιχλίτσα μαμά! Σε ευχαριστώ ρε αγάπη μου, να με ηρεμήσει λίγο, πέρα! Άου! Φύγε! Φύγε! Φύγε! Φύγε! Φύγε! Φύγε! Θα μου χαλάσετε τα πάντα! <laughs> τσιχλίτσα, θα κοπείς! <laughs> Τι να σας κάνω και τους δύο! Σου... Τι να σας κάνω και τους δύο! Σουφλέ! Θα σε κάνω σουφλέ